Aj i všetci bož hudobné Bo to šeren vše bohatej vydá dobre Bo chudobná šeren trápí A to še jej tak vydávať z neopláci Bo chudobná šeren trápí A to še jej tak vydávať z neopláci tak vydala, že nič nemám A ku temu nedobrého ja muža mám Nedobrý je, bo me bije, a Bože môj, pre Bože môj, skaralšíme Nedobrý je, bo me bije. A môj, pre Bože môj, skaralšíme Tremor o baiu, a nova la luzes que caem. O bom vim레che, a nova la luzes que caem. Vyperiu do dňa Mila vyprala A i vyžehlila V neceľu ráno Obles mi dala Mila vyprala A i vyžehlila V neceľu ráno Obles mi dala že sama bude. Už tu rekyde, už môj na bude. Má milá pláče, sama bude.